Освячували великодні кошики для тих, хто опинився у скруті, каже владикий Іван, правлячий епископ Кам'янець-Підільської єпархії. Бог є присутній в кожній людині, і коли ми допомагаємо ближньому, коли допомагаємо іншій людині, тим самим ми допомагаємо самому Богові. Ми хочемо поділитися цими Пасхами, цією поживою, з одинокими людьми, з бідними. Тому разом з цим, з цим освяченням хочемо занести Щирі привітання з нагоди Великого Христового Воскресіння всім тим, які отримають ці пасхальні кошики. Від початку проекту займається волонтерством Наталя Савчук. Каже, щотижня розвозять продукти малозабезпеченим. Переважно це пенсіонери та люди з інвалідністю. В цей пакунок щотижня входять крупи, масло, олія, молочки дуже багато. Ну, і овочі, фрукти, ну, все, що людина потребує літня на сьогоднішній день. Сьогоднішні пакети більш включають такі святкові продукти – і майонези, і пасочки, і яйця, все, що треба на паску до столу. На цьому тижні ми зібрали всіх наших підопічних, це 250 чоловік. Пенсіонерка Людмила Михайлівна живе одна. Каже, часто хворіє, коштів не вистачає. Раз на місяць отримує продуктову допомогу в рамках акції «На відстані руки». Дай Боже вам здоров'я і всього вам доброго, щоб ви такі, таку калеку не забили. Ганна Васильівна хворіє на цукровий діабет та має поганий зір. Про акцію «На відстані руки» дізналася від подруги. Дуже радісні, дуже приємно, як то кажуть. Кожен місяць привозити. Це я вам дуже вдячна і ваші ці організації, що ви допомагаєте бідним, і ті, хто мало пенсію отримують, вдячна. Координаторка проєкту на відстані роки, волонтерка Ольга Ткаченко, каже: акцію Великодні кошик» спільно з благодійним фондом Карітас в такому форматі проводять вдруге. В рамках акції додає зібрані і освячені продукти впродовж двох днів розвозитимуть по домівках потребуючих. Продукти нас збиралися дуже легко, як то сам Бог нам допомагав. Багато підприємців міста Хмельницького до нас долучилися. Нас цього разу «Великодній кошик поїде дуже красиво. Я цьому дуже щаслива. Долучилися дуже багато волонтерів. Ми задоволенням постійно робимо хороші справи і ці літні люди вони вже стали для нас ну якби рідними і частинкою нашої душі. Леся Боровець, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.